Κύριε Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα του Δημάρχου και να αγνοήσω τις έτοιμες σημειώσεις μου και να μιλήσω από στήθο, Εκφράζοντας καταρχάς την πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, συνεπώς στο ραντεβού το οποίο είχαμε δώσει, όταν συναντηθήκαμε πριν από λίγους μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου και συζητήσαμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές μια εθνικής στρατηγικής ορεινότητα για την οποία πάντα πίστευα ότι θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα της περιεφερειακής αναπτυξιακής πολιτική για να το πούμε πολύ απλά, όπως έχουμε ειδικέ στρατηγικές για τα μα. έτσι πρέπει να έχουμε και μια ειδική εθνική στρατηγική, για τους ορεινούς Δήμους και σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχαμε με 38 εκπροσώπους ορεινών Δήμων, βγήκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στην Αργηθέα, για να υλοποιήσουμε το πρώτο πιλοτικό βήμα αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει ήδη, όπως βλέπετε, ξεκινήσει και έχει ήδη διανύσει μια σημαντική απόσταση. Τρεις δήμοι, τρεις όμορες δήμοι, Αποφασίζουν να συνεργαστούν. Έχει δίκαιο ο κ. Κάλκο όταν είπε ότι αυτό είναι γενικά ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναγνωρίζοντα όμω ότι τα διοικητικά όρια των Δήμων δεν αποτελούν κατά ανάγκη και γεωγραφικά όρια. Και ότι μέσα από τη συνεργασία περιοχών που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, αλλά μπορούν να εκμεταλλευτούν και τι ίδιε ευκαιρίε, μπορεί να προκύψει κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ καλύτερο για του 15.000 μόνιμους κατοίκου των τριών Δήμων, οι οποίοι εκπροσωπούνται σήμερα. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια ένα δρομολογημένο εθνικό ανατυξια... ένα πρόγραμμα, ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους τρεις Δήμους, που όπως είπε ο Δημήτρης Ωσκάλκος, έχει εξασφαλισμένου πόρους. Αυτοί θα κλειδώσουν οριστικά μέσα στο πρώτο εξάμενο του 2023 και στη συνέχεια θα βοηθήσουμε τους Δήμου και με τη στήριξη των περιφερειών να μπορέσουν να δρομολογήσουν αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουν περιγραφεί και έχουν έρθει από σας. Το πρόγραμμα αυτό δεν το σχεδιάσαμε εμείς για σας, το σχεδιάσατε εσείς για εσάς. Αλλά τα έργα τα οποία μας υποδείξατε, μελετήθηκαν, συζητήθηκαν, αξιολογήθηκαν, προτεροποιήθηκαν και αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου, το οποίο, όπως είπε και ο υπουργός, δίνει έμφαση αφενός στις υποδομέ. Στου περισσότερους πόλους θα κατευθύνονται εκεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο οδικό δίκτυο, στην αναπτυξιακή προοπτική και φυσικά στις δομέ κοινωνικής στήριξης, οι οποίες τόσο σημαντικές είναι, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, στην Αιγιθέα, στη Λίμνη Πλαστήρα και στα Άγραφα. Και θέλω από καρδιά να ευχαριστήσω... Ε, όλους όσοι εργάστηκαν με πολλή συστηματικότητα και μεθοδικότητα για να φτάσουμε εδώ πέρα που είμαστε σήμερα. Ε, είναι πολύ, θα ήθελα να μνημονέσω, και τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκητο Σκέτσο, ο οποίος συντόνισε όλη αυτή τη προσπάθεια. Ο αναπληρωτής ε, Υπουργός Εσωτερικών, μέσα από ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, το πρόγραμμα Τρίτσης, ε, φροντίζει πάντα να, στο, να στηρίζει τα, τα προβλήματα της Τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά βέβαια το ο Υφ. Ανάπτυξης και ο Γενικό Γραμματέας δούλευσαν πραγματικά πολύ σκληρά για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να μπορούμε να έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο επιμένω σε αυτό, ένα αναπτυξιακό σχέδιο με όραμα για την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη, αυτό το οποίο αποτελεί για μένα μία εθνική προτεραιότητα και αυτό είναι να ανατρέψουμε τη δημογραφική γύρανση στους ορεινούς όμπου τη πατρίδα μα. Πρέπει να ξαναγυρίσουν νέα παιδιά πίσω, πρέπει τα νέα παιδιά που γεννούνται εδώ να έχουν λόγο να παραμείνουν και να ζήσουν, να εργαστούν σε αυτόν τον πανέμορφο και ευλογημένο τόπο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν προφανώ οι κατάλληλε υποδομέ, αλλά πρέπει να υπάρχουν συνθήκε ανάπτυξη. Οι παραδοσιακέ δραστηριότητε τη θηνοτροφία, έχουμε εδώ πέρα και φίλους μας από την, την Ήπειρο και εκτός από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Ήπειρου, ξέρετε πόσο έχω ασχοληθεί προσωπικά με τα θέματα της ορεινής τυνατροφίας, παραδόσεις οι έρχονται από το βάθος των αιώνων και έχουμε κάνει νομίζω πολλά πράγματα για να στηρίξουμε την κυριοτροφία μας σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα από τη μια πλευρά Παραπονιόμαστε για τι υψηλέ τιμέ του γάλακτο. Απ' την άλλη, χαίρομαι γιατί οι κτηνοτρόφοι μα έχουν υψηλέ τιμέ στο γάλα, διότι αλλιώ δεν θα μπορούσαν ποτέ να παραμείνουν εδώ πέρα και να κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά που έρχεται από το βάθο των αιώνων. Αλλά ταυτόχρονα, πάνω σε αυτέ τι παραδοσιακέ δραστηριότητε του αγροδιατροφικού τομέα, με έμφαση πάντα στη διαφύλαξη τη ποιότητα και στην αναγνώριση των τοπικών χαρακτηριστικών, έρχονται νέε ευκαιρίε. Αυτά τα βουνά ακόμα δεν τα έχουν. Ανακαλύψει στον βαθμό που του αξίζει επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Και σίγουρα οι νέοι αυτοί προορισμοί στα άγραφα Έχει γίνει σε ένα βαθμό ήδη δήμαρχε στην Λίβδη Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη του τόπου. Αλλά πόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε και στην Αργηθέα και στα άγραφα. Και είχε δίκιο ο Δήμαρχο όταν είπε ότι όταν ολοκληρώσουμε τι υποδομέ, ο ένα Δήμο θα τροφοδοτεί τον άλλον, οι επισκέπτε θα μένουν περισσότερο χρόνο και αυτό θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, πρόσθετο πόλο της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια, να σταθώ ιδιαίτερα στις απαραίτητες υποδομές του κοινωνικού κράτους, παιδεία, υγεία. Στέκομαι πάντα με σεβασμό απέναντι στους δασκάλους, οι οποίοι είναι στελεχώνουν τα μικρά μας, τα μονοθέσια, τα διθέσια, σχολεία μας στην περιφέρεια προς δύσκολο. Πρέπει να είναι για έναν δάσκαλο να έχει, όπω καλή ώρα εδώ πέρα στην Ελληνική, έξι παιδιά από διαφορετικέ τάξει και να πρέπει στον καθένα από αυτά να του μεταφέρει τη γνώση που του αρμόζει και που του αξίζει, ανάλογα με την με ηλικία την του. Και βέβαια, υποδομέ υγεία, όπου εκτό από το πλαίσιο των περιφερειακών ιατρίων, έχουμε μπροστά μα το μεγάλο θαύμα τη τεχνολογία, που θα μπορέσει να μα επιτρέψει να παρέχουμε πολύ καλύτερε υπηρεσίε υγεία στου συμπολίτε μα οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων από τη φύση τους, απομακρυσμένοι από τα, τις μεγάλες δομές υγείας, τα μεγάλα κέντρα υγεία ε, ή τα νοσοκομεία. Ε, και βέβαια, μια ξεχωριστή αναφορά επειδή συνάντησα της ε, κυρίας το Βοήθεια στο σπίτι, στο σπίτι, τόσο σημαντικό πρόγραμμα το οποίο επιτέλεσε μια πάρα πολύ μεγάλη υπηρεσία, κοινωνική υπηρεσία και υπηρεσία υγείας κατά τη διάρκεια ε, των δύσκολων ε, τελευταίων ετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά βέβαια δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο ε, την αναπτυξιακή πρόκληση. Πολλές φορές ε, η φύση φροντίζει να μας ε, φέρνει προβλήματα τα οποία δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή θα γίνονται ωραία και πιο συχνά. Δημάμαι χαρακτηριστικά μαζί με τον τον Κώστα τον Τζιάρα, τον μαζί με τους βουλευτέ μας από την, από, την, από την Καρδίτσα, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα τον Αγοραστό, την πρώτη μου επίσκεψη με ελικόπτερο μετά τη θεομηνία του Ιανού. Όταν έπεσε εδώ πέρα στη Θεσσαλία και ειδικά εδώ στην, στην Αγηθέα, νερό που υποκανονικές συνθήκε έπεφτε σε 100 χρόνια. Και όταν είδαμε αυτή την, την, την κατάσταση, η, η πρώτη μα. Αντίδραση ήταν μια αντίδραση ισόπιθμη, σα κρύβω. Αλλά ε, κάναμε πολλά. Εσεί το ξέρετε καλύτερα εδώ. Θερμές ευχαριστίες σε έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ σήμερα, στον Χρυσόδο Περιοτόπουλο. Του οφείλει πάρα πολλά η περιοχή, γιατί έσκυψε πάνω στο έσκυψε πάνω πρόβλημα και ταυτόχρονα μα βοήθησε να δρομολογήσουμε ένα διαφορετικό σύστημα πια κρατική αρρωγή, όπου οι αποζημιώσει δίνονται πιο γρήγορα και όπου μπορούμε να δίνουμε έμφαση. Και σε έργα όχι απλά αποκατάσταση, αλλά τα οποία βελτιώνουν και την ανθεκτικότητα των υποδομών μα. Και είχα την ευκαιρία εδώ, στην Αργιθέα, που πραγματικά τα περιέγραφε τότε και, και ο Δήμαρχο, μια συμφορά. Ένα οδικό δίκτυο, λες, και ήταν βομβαρδισμένο τοπίο. Και πήραμε τότε και σε συνεννόηση με τον Περιφερειά, έχει την, την απόφαση αντί να στάσουμε τις εργολαβίες, τις επαναπολισμικές εργολαβίες, αμφιβάλλω αν θα τελείωναν τα έργα αυτά και σε μία δεκαετία, να πάμε σε μία μεγάλη εργολαβία, με μία μεγάλη επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται μάλιστα στην περιοχή, κατασκευάζει και το βόρειο τμήμα του Ε65, άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο, για τη Θεσσαλία ευρύτερα και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να βλέπετε τα εργοτάξια να δουλεύουν και να έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλε τι εκκρεμότητε. Ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει τα πιο πολλά έργα πριν το χειμώνα και βέβαια ταυτόχρονα να εξετάζουμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μα δυνατοτήτων για να μπορούμε να θωρακίσουμε τι υποδομέ και για αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί ενδεχομένω να μα ξανά στο μέλλον. Όμω η προστασία του περιβάλλοντο αυτών των θαυμάσιων βουνών περνάει και από κάποιε άλλε πρωτοβουλίε, τι οποίε έχουμε εξαγγείλει. Η πιο σημαντική αυτή που αποτελεί έτσι, το, πνευματικό, το πνευματικό παιδί του, του Γιώργου του, του Αμμυρά. Και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία των απάτητων βουνών. Ένα μεγάλο κομμάτι των αγράφων έχουν χαρακτηριστεί πια απάτητα βουνά. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεν μπορεί να γίνει κανεί καινούριο δρόμο και μιας και με αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ναι δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει καμία ανεμογεννητρία και δεν θα γίνει καμία ανεμογεννητρία. Αυτόν τον, έχουν αυτόν τον ιδιαίτερο ε, χαρακτήρα, διότι ε, έχει, έχει δίκαιο ο Δήμαρχος όταν, ε, ό, όταν είπε ότι υπάρχει μεγάλη στις στο ισοζύγιο των ανώσιμων πηγών ε, από, τα, από τα νερά της ευρύτερη περιοχής, έτσι της νότιας απόλυξης της Πύνδου, και έργα ακόμα τα οποία ε, πρέπει να, ε, να γίνουν και τα οποία μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχύσουμε ε, τις ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας Θέλω να σα θυμίσω ότι για κάποιε ώρε την προηγούμενη Παρασκευή έγινε ναι κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Όλα, όλη η ενέργεια τη χώρα, η, η ηλεκτρική ενέργεια τη χώρα, παρήχθη από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια: υδροελεκτρικά, ανανεώσιμε και φωτοβολταϊκά. Αλλά κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργεια έχει τη θέση τη. Αλλού θα μπουν τα αεολικά, αλλού θα μπουν τα φωτοβολταϊκά. Καλού θα γίνουν τα υδροελεκτρικά. Και ναι, τα βουνά αυτά, τα ψηλά βουνά θα πρέπει να προστατευτούν και από την οπτική επιβάρυνση, αλλά κυρίω και από τα μεγάλα έργα υποδομή τα οποία πρέπει να γίνουν. Ε, γι' αυτό και να έχετε το κεφάλι σα ήσυχο. Ό,τι έγινε, έγινε, αλλά από εδώ και στο εξή, στα βουνά αυτά, στα ψηλά βουνά τα οποία χαρακτηρίζονται απάτητα, δεν θα υπάρξουν νέα έργα ανανεώσιμων πηγών, δεν θα υπάρχουν μεγάλε ανεμογεννήτρε. Έχουμε χώρο, λόγω το θεομπόλικο χώρο. Ε? Αυτά είναι. έχουμε. Είναι τόσο γρήγορη η διείσδυση των ανώσεων πηγών ενέργεια που κάνουμε μεγάλα άλματα ω χώρα. Απλά έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε πού κάνουμε τι. Και βέβαια να σταθώ ιδιαίτερα και στα θέματα τη εξοικονόμηση ενέργεια. Ξέρετε ότι έχουμε μπροστά μα ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν το έχουμε κρύψει εξάλλου. Νομίζω ότι εσεί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πολιτεία έχει σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Βλέπετε ότι οι λογαριασμοί τη ηλεκτρική ενέργεια είναι ήδη πολύ μειωμένοι σε σχέση με αυτού οι οποίοι πληρώθηκαν το πρώτο εξάμεινο του 2022. Διότι έχουμε πια του μηχανισμού να μπορούμε να του επιδοτούμε. Ξέρετε ότι δίνουμε 300 εκατομμύρια για το επίδομα θέρμανση ε, ε, από τα 170 τα οποία δίναμε, με διαπημένα κριτήρια. Πρώτη ωφελημένη κυρίως η ορεινή τιμή, εκεί που κάνει περισσότερο κρύο και που καίγεται περισσότερο πετρέλαιο. Ε, και βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανση, όπω βλέπετε, άνοιξε τελικά σε χαμηλότερη τιμή από αυτό το οποίο εκτυπώσαν κάποιοι, διότι σπεύσαμε να επιδοτήσουμε και την τιμή στην Αγγλία. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά. Ε, σε όλου του Έλληνε πολίτε ε, αυτό το δύσκολο διάστημα, αυτό το δύσκολο χειμώνα. Αλλά να είμαστε κοντά και μετά από Διότι, όπω είπε και ο Δήμαρχο, έχω δώσει μια δέσμευση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά πρωτίστω αυτού του συμπολίτε μα, οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται μερικέ φορέ ότι είναι ξεχασμένοι από το κράτο και από την κεντρική εξουσία, ότι με αυτή την κυβέρνηση και με μένα Πρωθυπουργό δεν υπάρχουν πολίτε δύο Όλοι οι πολίτε. Καίωμα στις ίδιες ευκαιρίες για αυτοκοπή και πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιες, την ίδια πρόνοια του κοινωνικού κράτους ασχέτως με το αν βρίσκονται στην Αθήνα ή στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Αργιθέας. Αυτή λοιπόν τη δεσμεύση είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε πράξη, για να δούμε το μέλλον, να το δούμε με περισσότερη αισιοδοξία και να ξέρετε ότι η κυβέρνηση συνολικά νοιάζεται πραγματικά για την εφαρμογή αυτής τη πολιτικής, όχι μόνο εγώ. Έρχεται και τη χαρά να έχουμε Υπουργό Τουρισμού, η οποία είναι στο κάτω-κάτω, εδώ πέρα και από την, και από την ευρύτερη περιοχή. επομένω ξέρει, ξέρει, ξέρει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τον, για τον ορεινό τουρισμό, για τον τουρισμό των βουνών. Και αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος είναι σωστό. Ολοένα και περισσότερος κόσμος και Έλληνες ανακαλύπτουν τα βουνά μας, όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι μας. Και κατ' εξοχήν αυτοί οι προορισμοί, υπάρχουν προορισμοί, κύριε Περιφερειάρχα μου, εσεί το έχετε κάνει λαμπρά στην, στην Ήπειρο, στα Ζαγόρια, στο Μέξοβο, προορισμοί 12 μήνε το χρόνο, οι οποίοι δημιουργούν πλούτο. Ο πλούτος, όμω έχετε μέσα από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντο και του φυσικού περιβάλλοντο. Έρχεται με σεβασμό στι παραδόσει, στα φαγητά μα, στου ήχου μα, στη μουσική μα. Ε, αν καταφέρουμε και τα διαφυλάξουμε αυτά, τότε σα διαβεβαιώνω ότι επισκέπτε από όλα τα νίκη και τα πλάτη του κόσμου θα έρχονται να ανακαλύπτουν τους ορινούς όγκους της πατρίδας μας. Επιτρέψτε μου να κλείσω μία προσωπική αναφορά. Η πρώτη φορά που μου μίλησε κάποιος για τα άγραφα ήμουν 10 χρονών και ήταν ο Παύλος Πακογιάννης. Έντεκα χρονών το 1979 με έστειλε μία εβδομάδα στη βελοτά. <laughs> Είδα, <laughs> τότε έκανα τρει ώρες για να φτάσω, τότε δεν είχε ρεύμα η βελοτά. Δεν είχε ρεύμα. Ε, έζησα, λίγο, έχω και εγώ δηλαδή αναμνήσεις από το πώς ήταν ε, τα χωριά ε, αυτά, πριν ε, ε, έτσι έρθει ε, η, η τεχνολογία και τα κάνει μέρος της ελληνικής κανονικότητας. Και βέβαια, Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίο πάντα Πίστευε στην αναπτυξιακή δυναμική των ορεινών νόμπων, της Ευρυδανίας, των, των αγράφων, τα οποία ε, αγαπούσε τόσο πολύ. Νομίζω σήμερα, ε, από εκεί που είναι, είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελά. Σας ευχαριστώ πολύ.